Halucinant un jurnalist spune ce s-a întâmplat, de fapt, cu microfonul găsit în casa ministrului Carmen Dan, niciuna care a fost inventat. Procurorii de la parchetul general au clasat dosarul deschis în lectură cu dispozitivul de înregistrare găsit în locuința ministrului de interne, Carmen Dan. Motivul, nu s-a comis nicio fapt penal. În noiembrie 2017, Carmen Dana a anuncat ce a găsit în apartamentul în care locuie, subliniere te cu un dispozitiv de înregistrare, subliniere i-a sesizat poliția pentru demararea unei anchete. Jurnalista Berta Popescu, EFASECHIE Eveniment de la România TV, ofer însă o variantă explozivă a ceea ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în vila ministrului Carmen Dan. Lucrurile s-ar fi întâmplat foarte diferit de declaraile ministrului de interne. Sursă, povestea este cam a sa? Doi berbaci, linier sublinieri oficeri de informații, care acum ar avea o firmă particular, au fost chemați în casa ministrului pentru a face de parazizare de microfoane sleși dispozitive de interceptare ascunse pe undeva prin casă. Când cei doi speciale Sublinie au mers la locuinca lui Carmen Dan, ministrul nici nu era acasă. În apartament a fost doar sora doamnei Dan. Unul dintre fost sublinie rătii oficere a venit cu acel dispozitiv la el. Un dispozitiv care, din informațiile mele, nici nu era în funcțiune. Avea însă cartel în el, cartel care era redirecționat chiar pe telefonul celui care l-a adus. A fost chemat poliția, nebunie mare, cei de la DIPI au făcut subliniere ei verificări, toată lumea agitat cu ce i se putea întâmpla ministrului de interne. Ceea ce este sublinierei mai tare este ce, fostul ofițer care a venit la el cu microfonul sublinierei a dat seama ulterior ce ceva i se cepat. Uitase ceea cea carte din dispozitiv era redirecționat pe telefonul lui. Chiar a sunat o sora doamnei ministru, subliniere iar ar fi spus ceva de genul, doamna, am făcut o greș subliniere al. Omul a sunat o sora doamnei ministru la două zile după subliniere, a sublinierea zis a descoperirea a microfonului. S-a dus repede la un magazin sublinierea i-a luat alt cartel. Va avut tupeul să încerce să schimbe cartela cu cea nou. A sublinierei reu subliniere a acest lucru, doar ca nu subliniere tii a ce este supravegheat subliniere. I ce deja se subliniere tii cine este. Există la dosar chiar sub liniere imagini cu fostul ofițer când cumpre această cartel nou. În urmă cu cel puțin o în dosarul a fost clasat. Asta pentru ce microfonul nu fusese instalat de nimeni, nu o interceptase nimeni pe doamna ministru. Se pare ce singurii care au subliniere, tiut subliniere care au pus la cale totul sunt cei doi care au făcut controlul în casă. Cineva aia a făcut o farsă. Va vine sa credă ca ministrul de interne a fost pecelit, a scris jurnalista.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 Era un dispozitiv care era conectat la o sursă de alimentare subliniere, în ce ce avea sublunierei o baterie care probabil alimenta dispozitivul când s-ar fi întrerupt sursa de energie, explica ministrul în noiembrie 2017.